Like يا <تصفيق> نعقل أبا أبا نحكي أبا أحسن Ya karamet el Han, ya karamet el Han, wina يا طير فوق السحب يا Don't forget David Michael doesn't understand how it